Tere! Soovite, ma teen teile välja reisi üksta puha, kuhu maailma otsa. Näiteks mõnda ajaloolisse Itaalia linna. Täiesti tasuta. Või soovite endale hoopis ajamasinat, millega saate vabalt mineviku ja oleviku vahel pendeldada. Rannata näiteks, ma ei tea, vabadussõtta või 16. sajandisse. Paljud teadlased on muidugi seisukohal, et ajamasinat ei ole olemas. Aga see on täiesti loll jut. Ajamasin. Petti Albert. Jüri Jüdi. Ajamasin, Matjunt. Ajamasin. Veel üks, tõnis vilu. Marcel Proust. Viisab täiesti, kui haarata üks väärt kirjandusteos ja süveneda. Võtke kätte näiteks Shakespearei, Romeo ja Julia, sukelduge selle võrratusse poetilise aegruumi, valage visut pisaraid ja oletegi hopsti 16. sajandi Veronas. Aga see pole veel kõik. Soovite vaadata, kuidas elasid eestlased 19. sajandi lõpus? Soovite mõne talupojaga kiriku kõrval, kõrtsis juttu ajada? Miks mitte? Asume teele! Võtame kätte Tamsare, tõde õiguse esimese osa ja õige pea olemegi pärale saanud. Aga see pole veel kõik. Huvitav, milline näeb välja 23. sajandi inimene? No, see siis raamatud mul siin praegu. Praegu pole, aga ühesõnaga vahet polegi. Ilukirjandus väljendabki üldiseid, ajatuid ideid. Nii et üks kõik, millise hea raamatu võib kätte võtta. Sest ilukirjandus ongi ajamasin. Ilukirjandus ongi tasuta lenupilet. Mina olen Joosep ja kutsun teid videoõpsi kursusele kirjandusteose analüüsi ja tõlgendamine. Minu olen kirjandusteadlane ja kriitik, mis tähendab, et kirjandusteoste lugemine, nende analüüsimine ja tõlgendamine ongi minu igapäeva töö. Võin teile näidata, kuidas see välja näeb. Siin näetegi mind tööl. Ja siin üks hoopis teissugune tööpäev. Ja veel üks jälle omamoodi tööpäev. Ja seda ma mäletan, see oli üli tööpäev ikka tööl. Tööl. Nagu näha, põnevaid, väljakutseid ja nauditavaid, elamusi täis töö. Võimalik on kohtuda paljude huvitavate inimestega, suur osa näist välja mõeldud või või või või hammu surnud. Musketäridest, orupearuni, aguseivkaast, karu paek, Ja Mis sa taad siit? Lukedes, külast on sageli kauged paiku, võõraid, tuttavaid, imelisi, imelisi. Selliseid, mida, noh, ausalt, kirjandusteaduse palgaga pole mitte kuidagi võimalik külastada. Aga lugedus on võimalik läbi elada ka teiste inimeste hoopis huvitavamad elu, õppida tundma, iseennast, näha maailmas varjundeid. Kõik see on ju tore küll, aga kuidas see teise puutub? Kirjandusteostega on selline jumalik lugu, et tegelikult võivad neid ju kõik lugeda ja enne kõike nautida, ja teie, head vaatajad, täpselt samamoodi. Muidugi võite vahel võtta lihtsalt raamatu kätte ja kuidagi moodi lugeda. See on samuti tore ja vajalik kogemus. Aga kui näha pisut vaeva, omandada kõige olulisemad analüüsivõtted, süveneda, siis võib lugemine muutuda järg järgult suisa pööraseks naudinguks. Järgnevate videote kogu selle ainekursuse üks olulisemaid eesmärke ongi tutvustada nippe mis aitaksid teil nii kaugele jõuda, mis aitaksid teil suhelda kirjandusteostega sügavamalt. Sest ilukirjandus ei muutu huvitavaks kohe, vaid alles siis, kui lugeja teeb selle enda jaoks nähtavaks, enda omaks. Mina olengi siin selleks, et teid sellel teekonnal pisut toetada. Selleks uurime alanud kursusel muuhulgas küsimusi, nagu mida see kirjandus endast üldse kujutab? Miks me peaksime kirjandust lugema? Kuidas me võiksime sellele läheneda. Mida võiks lugedes silmas pidada? Õpime tundma erinevaid kirjandus alažandre, analüüsivõtteid, mõisteid, lähenemisviise, analüüsime ja tõlgendame kirjandusklassikat. Ühesõnaga, siit korduselt võiks saada tööriste kasti, mille abil edas pidi analüüsida ja nautida, mis tahes kirjandusteoseid või mis tahes tekste. Noh, ks Muide lugedes hakkame poetilist aegruumiga visuaalselt ettekujutama. See juures nagu uuringud näitavad, ei teeme vahet kas oleme ise füüsiliselt Veronas või loeme Shakespeare'i. lugemine aktiveerib ajus täpselt samu piirkondi. Nii et tegelikult pole ajamasinat või tasuta lennopiletti tarviski, piisab kui hakata lugema. Nii siis Võtame tööriste kasti, asume teele ja hakkama lugema. Sukeldume lummavatesse ilukirjanduslikesse aegruumidesse. Mina soovin teile pööraseid, intellektuaalseid naudinguid.